На наше рішення зробити покупку сильно впливає контекст. Наприклад, в магазині декору для дому роблять інсталяції, елементи затишних куточків кімнати або кухні показують різні продукти саме в контексті продуманого дизайну. Одяг на манікені в певній композиції з аксесуарами сприймається по-іншому, ніж окремо просто на вішалці. Загальний інтер'єр магазину, музика, аромат, правильно продумане освітлення можуть впливати на наш настрій, стан і спонукати зробити покупку. І це треба враховувати, тому що маркетологи будуть створювати атмосферу для емоційних спонтанних покупок. Вдома без контексту продуманого дизайну все може сприйматись по-іншому. І так можна накупити багато зайвих речей. Якщо все ж таки купили, іноді ситуацію можна виправити. Більшість товарів можна повернути протягом 14 днів. Просто зберігайте чек.